شيء بنعرفه عن غضب الله انه هو تعبير طبيعي لقداسته. شيء موجود وحقيقي. الله قدوس ولانه قدوس يغضب غضب الله لا يشبه غضب الانسان ابدا غضب الانسان لا يصنع بر الله غضب الانسان هو تعبير جسدي عن الأنانية الرغبة رغب بالتملك رغبة بالانتقام لا يمجد الرب غضب بشري جسدي بس غضب الله هو تعبير طبيعي عن القداسة عيناه أطهر من أن ترى الشر بس لما يشوف الشر والخطيه والإثم طبيعي أنه يغضب غضب امر طبيعي. مزمور سبعه عدد 11 بيقول: الله قاض عادل واله يسخط في كل يوم. ليش كل يوم؟ لانه الخطيه موجوده كل يوم. لانه الانسان عم بيظلم الانسان كل يوم. عم بيكسر الوصايا كل يوم. بيعمل كل الامور الدنسة والنجسة. الله يغضب الله؟ لا، كل يوم يغضب. وعلينا نحن نعرف هالحقيقة حتى نفهم شو بيصير بحياتنا وبحياة من حولنا. مزمور 90 بيقول بعدد 11: "من يعرف قوة غضبك؟" في ناس ما بتعرف. نحن المؤمنين لازم نعرف. الله يغضب ومن غير الطبيعي أن لا يغضب ومن غير المقبول أن لا يغضب في حاجة حتى يغضب وفي ضرورة ليغضب قال من يعرف قوة غضبك وكخوفك صختك طب شو النتيجة إذا عرفنا هالشيء الاحصاء ايامنا هكذا علمنا فنؤتى قلب حكمه. الحكمه هي ان نفهم الامور اللي تحدث بحياتنا وحولنا ونفسرها صح. اذا ما عندنا مفهوم صحيح لغضب الله وفهم عن غضب الله ما بنفهم شو عم بيصير. ما بنعرف ليش صار هيك. ما بنعرف مين عمل هيك. هل تحدث بلية في مدينة والرب لم يصنعها لأنه لا يوجد مفهوم عن غضب الله ما في اعتراف أنه غضب الله أمر طبيعي وواقع وضرورة وشيء حتمي لأنه قدوس والعالم مليء بالشر والله يغضب إحصاء أيامنا هكذا علمنا يا رب ساعدنا نعرف بأيامنا وبحياتنا أي أمور تظهر إنك زعلان منا تعرفوا الإنسان الصغير الطفل الولد الابن اللي ما بيعرف أمتى أبوه غضبان عليه قد يغلط ونيال الولد الحكيم لما بيه قبل ما يحكي ويتكلم يجقر بس يعرف أنه زعل وبينتبه ماذا نعرف عن غضب الله تعبير طبيعي حقيقي لقداسة الله ضروري يكون موجود